Капає і капає. Ну, тут холодильник такий <смі> мокрий ще, але ну, не, ну, не включили ж котели, нічого не цей. Отак вода виливалася через е двері. Двері теж так тепер з трудом відкриваються трошки. Ну, от собі все вилося. Будинок Вікторії затопило, коли дівчини не було вдома. З другого поверху полилася вода. Дізналася від сусідів, бо сама була в Одесі, їжу періодично батьки виїхали, я тут лишилася сама, одразу в машину, сюди приїхала, тут уже все в воді. Ой, коротше, що вам сказати? На другому поверсі невеличка деталь, невеличка трубка прорвала, а бідина робила просто жесть на другому поверсі у ванні, і воно все стекло на перший поверх. Будинок дерев'яний, деревина розбухла, кухня, стіни, все. Е залило всі розетки, всю побутову техніку, а побутова техніка ще влаштована. Там, не, в, не в розетку, а через контакти. Короче, тут, тут було, а от замкнуло. Електрику, я просто дивом не спалахнула пожежа і тут все лишилося ціле і нічого не згоріло. Ну, якщо подивитися так по кукурудні, то хочеться заглянути, бачите? Там все повизбухало просто. Ці патьоки це я вже повитирала тут, бо це було в мене по всім стінам. Технічна вода, що подається до мережі водопостачання, пошкодила труби в будинку Вікторії. На стінах стелі та підлозі плями від іржі. Це оце, оці ржавчині, це я половину трошки встигла помити. Ось ці штуки. Просто розкрушилися, від, ну, бачите, деталі ось валяються з того, що. Отак от вода пороз'їдала, просто метал. Головні водопроводи, що ведуть до будинку, цілі, розповідає Вікторія. Утім, усю електрику та техніку доведеться замінювати. На сьогодні має тільки приїхати електрик, подивитися, чи взагалі щось працює. Я, звісно, що просто в великому шоці була, коли це виклала в соціальні мережі, скільки історій від людей я просто отримала про те, як наші миколаївці з цим бідкаються зараз, скільки вже разів міняли ту сантехніку, яку велику шкоду то все приносить, а рішення поки що ніякого. Ми поки що замінили деталі, якби самі труби такі, як будинок ведуть, що поки що цілі, але це поки що. Я не знаю, треба буде за цим слідкувати, тому що, ну дійсно, перекривати воду постійно, це так порада всім миколаївцям для того, щоб бути до цього готовими, бо це чекає всіх. І воно ще звідти підкапує. І такі, коротше, ці ржаві питьоки були, якщо так придивитися, ще на потолок, це все-таки плями, це все від капель ржави, там ще вода є, ще он капає. А що тут робити? Сушити, будемо сушити, зараз з водою розберемося тут, бо запустимо воду, котел ввімкну, буду сушити, так кондиціонер періодично включаю, побутову техніку, буду перевіряти всю проводку, того, що було замикання, а все ж таки, якби будинок дерев'яний. Складно? Ну, що ти зробиш? Кількість проривів та аварій на водогоні збільшилась у 20 разів, повідомив мер міста Олександр Сінкевич. Усе через високий вміст солі у складі технічної води. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.